Pam piram pam pam pam pam Julene er <skrønner> med mange hvite trær Og mange lurer på hva som skjer her Morøll bakens kles kalender Jeg sa Morøll bakens kles kalender Pam piram pam pam pam Nei, nå er det på tide å feire, Det var noen vakre saker du satt sammen, Vakt, her Du tror ikke det, tross vel? <går> Åh, Morten, Morten, Morten. Vi klarte det, gutten min. Tenk å tenke på det lenger. Jeg er så glad fordi det blir med dette heret. 20 mill bank. Glad for det, altså. Men uh, jeg lurer på hvor det ble av Sukaman? Eh, uh, vem Sukaman? Eh, er Morten. <laughs> uh, uh, er... ah! Morten. It is me, Sukaman. Ah! Ha-ha-ha-ha... Upatze! Cervós, me! Tomorrow's team at Ciclis calendar is a superhero, like me! I look forward to your costumes then.